اور وہ بادشاہ جو تھا وہ رب تعالیٰ کا دوست بھی تھا رب تعالیٰ کے ساتھ دوست دوستی تھی اس کی محبت تھی ایک لائن جڑی ہوئی تھی رب تعالیٰ کے ساتھ اور پھر رب تعالیٰ اپنے دوستوں کو نا بہت کچھ عطا فرماتا ہے تو وہ جو بادشاہ تھا اس کو بھی رب تعالیٰ نے ایک خاص چیز عطا فرما رکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بے جان چیزوں سے بھی بات کر لیتا تھا جیسے یہ دیوار ہے ہم نہیں بات کر سکتے یہ بے جان ہے لیکن اس بادشاہ کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی تھی کہ وہ بے جان چیزوں سے بھی بات کر لیتے تھے تو آپ بہت بیمار ہوئے بڑا علاج معالجہ کروایا کوئی اثر نہیں ہوا پھر آپ کو سمجھ لگ گئی کہ اب یہاں تک نہیں اب تھوڑا آگے جانا پڑے گا اب کوئی اور ہیلا کرنا پڑے گا تو آپ نے نا پورے اپنے علاقے میں نا اعلان کروا دیا اب یہ بھی طریقہ تھا ایک آپ نے اعلان کروایا کہ جو بھی بندہ بادشاہ کے لیے دوائی بنا کر لے کر آئے گا بادشاہ سلامت اس دوائی کی اجرت اس کو اسی وقت دے گا دوائی بعد میں استعمال کرے گا شفا ہو نہ ہو وہ ہمارا جو بھی بندہ دوائی لے کر آئے گا اس کو بادشاہ سلامت اپنے خزانے میں سے خدمت کریں گے اس دوائی کی قیمت ادا کریں گے لوگوں نے جناب یہ بات سنی ایک بندہ یہاں سے اٹھا اس نے سرکار پتے مروڑے چلو جی یہ دوائی ہے بادشاہ نے دوائی پکڑنی پوڑی بنائی ہوئی دیتے لوگوں نے مشغلہ بنا لیا ایک بندہ آیا اس نے پوڑی بنائی یہ جی آپ کی دوائی ہے کھول کے پوچھا شفا ہے وہ بات جو کر لیتے تھے بے جان چیزوں سے وہ بادشاہ جو تھا اس نے جب پوڑی کو کھولا پوچھا کیا تیرے اندر شفا ہے اس نے بولا نہیں انہیں بند کیا الماری میں رکھ دیا اور آیا اور آئے اور آئے مشغلہ بن گیا حضرت جی پورے علاقے کا کہ بادشاہ نے سیل لگائی ہوئی لوٹ کے کھا جو بادشاہ کو ہر بندہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے کھا رہا ہے سے کھا رہا اور بادشاہ دیکھ رہا ہے پتہ تو اس کو تھا کہ کیا لے کر آ رہے ہیں وہ پوچھتا تھا وہ کہتے تھے شفا تو نہیں ہے الماری بھر گئی پھر وہاں پر اللہ والے رہتے تھے یجنل اللہ والے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی جو اپنا دن اور رات اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے ایک بوڑھی اماں ساتھ اس کا بچہ جیسے آج ہمارا بچہ ضد لگا لے ہم مانی پڑتی ہے اب بچہ اس کو کون روک سکتا ہے کون موڑ سکتا ہے تو بچہ تھا اس نے ماں کو بولا کہ اماں پورا علاقہ بادشاہ کو لوٹ کے کھائی جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات کیا ہے اباس اب ہر پہ نہیں ہے فاقے ہی فاقے ہیں تو میں بھی کوئی پوڑیا لے جاتا ہوں بدلے میں کچھ ملے گا کچھ کھا پی لیں گے تو اس کی ماں جو تھی وہ کہنے لگی کہ نہ پتر اتنا بڑا کر دیا میں نے تجھے آج تک میں نے تمہیں حرام کا ایک لقمہ نہیں کھلایا اور حضرت جی ایک حرام کا لقمہ ہونا تو چالیس دن کی عبادت ضائع ہو جاتی یہاں پر تو حضرت جی حرام تو رچ گیا سود تو حضرت جی ہر بندے کے جوڑوں میں بیٹھ گیا آکا کریم علیہ و سلام نے فرمایا بڑی سخت وعید ہے کہ جس بندے نے سود کا ایک بھی پیسہ لیا یا اس کو کھایا یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ ایک بندہ اپنی سگی ماں سے ستر مرتبہ ذنا کرے اس سے بھی بدتر ہے جو بندہ سود کا ایک پیسہ کھائے یہاں پر تو حضرت جی اللہ معاف کرے المان والحفیظ کہ یہاں پر تو حضرت جی سارا کام ہی سود پہ چل رہا ہے یہاں پر تو ہر دوسرا بندہ حضرت جی سود کے بغیر بات ہی نہیں کرتا ہمارا ملک بھی سود پہ چل رہا ہے تو پھر کیسے حالات ٹھیک ہوں گے ملک پاکستان اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی سود پہ چل رہا ہے تو حالات سامنے ہے تو وہ بوڑھی اماں جو تھی وہ کہنے لگی نہ پتر آرام نہیں کھلاؤں گی تجھے وہ بچہ ضد پہ آ گیا کہ اماں میں نے تو جانا ہی ہے تو ماں نے کہا اچھا بیٹا اگر تیری ضد ہے کہ تو جانا ہے تو مجھے ایک رات دے دے صبح تو لے جائیں دوائی بچے نے کہا ٹھیک ہے اب وہ بوڑھی اماں جو تھی مسلح پر رات گزارنے والی ساری رات مسلح پہ رہی رب تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی سحری کا وقت آیا ہاتھ اٹھائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ ساری زندگی گزر کی تیری عبادت کرتے ہوئے کبھی کچھ نہیں مانگا تیری رضا میں راضی رہی تیری رضا تھی تیری بندی تیری رضا میں راضی رہی لیکن اب تجھے پتہ ہے کہ میں کس حال میں تیرے پاس حاضر ہوئی ہوں حالات بڑے خراب ہیں بچے نے ضد باندھ لی ہے اب اس کو حرام میں کھلا نہیں سکتی باری تعالیٰ آج میں اس کو کچھ دینے لگی ہوں اس میں شفا رکھ دینا اسے یہ دعا کی نماز پڑھی بچہ اٹھا ہاں جی اماں دوائی تو بوڑھی اماں نے پوری بنا کے دی اس میں جو بھی تھا بند کر کے دیا چلو جی یہ بادشاہ کو دیکھ کے آؤ آو اور بدلے میں جو ملے گا لے آنا تو وہ بچہ جو تھا اس نے وہ پوری پکڑی بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو جا کر بولا کہ بادشاہ جی آپ کی دوائی آئی ہے تو بادشاہ نے ہنسب معمول اس کو کھولا کھول کے پوچھا شفا ہے اب وہ پوڑی کوئی عام تو نہیں تھی وہ بوڑھی عام نہیں تھی تو وہ پوڑی بول کر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت آج مجھے اکیلی میں شفا نہیں جتنی الماری میں رکھی ہوئے ہیں نا سب میں شفا آ گئی ہے تو بادشاہ نے بدلے میں اس کو پیسہ دیا وہ لے کے چلا گیا تو بادشاہ کو وہ دوائی کھانے کے بعد آرام آیا کچھ بھی نہیں تھا اس میں صرف کیا تھا کہ اس نے ان کی مدد کی جن کو اس کی ضرورت تھی تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا